ایک بار پھر جو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پارلیمان میں ایک آئین کے اوپر شخون مارا گیا ہے ایک سپیکر کے ہاتھوں اور ڈیپوٹی سپیکر کے ہاتھوں جی وہ جی ایک, جی جی ایک جی بار پھر یہی سوال جو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا جی لیکن میرے خیال سے یہ ایک فاشسٹ حکومت تھی اور وہ ان کے اقدامات اور کل کا جو عمران خان کا قدم ہے جو انہوں نے آئین کو جس طرح سے کھلواڑ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ عوام کے سامنے بھگتیں گے آج ہم بٹو شہید کی 43rd تھرڈ ڈیتھ اینیورسری یہاں منا رہے ہیں عوام مشکل میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے اگر کوئی عوام کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی آواز اٹھاتی ہے السلام علیکم ناظرین ایف ایم سی میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نمرہ ملک ناظرین ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسی ہستی جن کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے سابق وزیر اعظم اور جو اب ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں لیکن آج بھی وہ غریب عوام بلکہ پورے ملک کی عوام میں دلوں میں بستے ہیں اور ان جیسا لیڈر آج تک ہمیں نہیں ملا تو آج ہم موجود ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میں جہاں پہ ان کی یاد میں شہید ذوالفقار علی بھٹو فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے آج ہم اسی سیمینار میں موجود ہیں اور آج یہاں پہ ہم کریں گے لوگوں سے باتیں اور جانیں گے ان کے خیالات ناظرین ہمارے ساتھ احمد نفیسہ شاہ موجود ہیں اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو شہید ذوالفقاری بھٹو فاؤنڈیشن پہ یہ جو سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے اس بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے میڈم آپ آپ کیسی ہیں شکر الحمد اچھا میڈم بتائیے گا کہ اس سیمینار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہر سال ہونا چاہیے اور اس پہ آپ, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں دیکھیں چار اپریل جو ہے پاکستان کی یادداشت میں یا پاکستان میں ایک بہت ہی ڈاک دن ہے ایک سیاہ دن ہے وہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جس نے اس ملک کا مستقبل اس ملک کا خاکہ بدلا اس ملک کے لیے وہ گیم چینجر رہے اس ملک کو سکوت ڈھاکہ کے بعد اس ملک کو جنہوں نے بحال کیا جنہوں نے اس ملک کو ترقی دی جس نے اس ملک کو آئین آ... آ... آ... اس ملک کا آئینی ڈھانچہ دیا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں آ... اس کو تو ہمیں آ... ایک آ... آ... آ... یادگار ان کے لیے جگہ جگہ یادگاریں ہونی چاہیے ان کو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے لیکن اس کے برعکس اس ملک کی عدلیہ نے Uh, ایسا uh, کام کیا جس کے لیے ہم آج بھی شرم ساز ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا آئینی uh, ان کا ایک جوڈیشل مرڈر ہوا اور uh, uh, آج کے دن آج ان کی تینتیس تینتالیسویں برسی ہے اور اس موقع پر یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے شہید بھٹو فاؤنڈیشن جو ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر قیام ایک ایسا فورم ہے جس میں ملک کی مختلف ڈبیٹس بھی ہوتے ہیں اور سوشل کام بھی ہوتے ہیں تو آج ہر سال کی طرح یہ سیمینار کیا گیا ہے اور ہم آج ایک بار پھر اسی نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں نہج पर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 جوڈیشل مرڈر ہوا آج وہی سوال پھر آتا ہے کہ کیوں نہیں عدلیہ کیوں نہیں ہمارے ادارے جو جمہوری قائد قوانین ہیں جو آئین ہے اس کے مطابق چلتے یہ ملک کے لیے بہت خطرناک عمل ہوا ہے جو کل ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک عدالتی مقدمہ اس ملک کے لیے فائٹ کر رہی ہے آج بھی ہم کورٹ میں ہیں اور ہم جو ایک وار ہوا ہے کل پارلیمان میں اس کے خلاف ہم انشاءاللہ شاء جد و جہد کریں گے اور انشور اس آئین کی پاسداری جو آئین شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے بنایا اس آئین کی پاسداری کرتے رہے جی بہت شکریہ آپ کا اچھا بتائیے گا مجھے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو امریکہ سے خط آ رہے ہیں دھمکیاں مل رہی ہیں ان کو تھریڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے شہید بھٹو صاحب کے ساتھ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ حقیقت میں ایسا ہے یا پھر ان کو صرف ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے دیکھیں عمران خان اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک کرکٹر جس کو شاید بالنگ کرنا آتی ہو لیکن اس کو سیاست کا الف پے پہ بھی نہیں پتہ اور وہ آج ہمیں یہ ایک ناٹک کر کے ایک ڈھونگ رچا کے ایک قوم سے ایک دو نمبری کر کے یہ جو شخص ہے اس نے یہ خاکہ بنایا اپنی حکومت بچانے کے لیے جو جو یہ میں سمجھتی ہوں کہ سازش یہ تھی سازش یہ نہیں تھی کہ یہ اس کے اقتدار کے خلاف سازش, سازش یہ تھی کہ ایسی آئین ساز اسمبلی جس نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اگر اس ملک کو صحیح راہ پہ لے کے آنا ہے تو اس ناسور کو نکالنا ہوگا بے دخل کرنا ہوگا جب انہوں نے فیصلہ کیا اور اس نے دیکھا کہ اس کا تختہ الٹ رہا ہے تو اس نے یہ سازش کی اس موجود ہیں شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے سی ای او آصف علی صاحب ان سے جانیں گے ان کے خیالات السلام علیکم سر تھینک یو آج ہم بٹو شہید کی فورٹی تھرڈ ڈیتھ اینیورسری یہاں منا رہے ہیں اس سلسلے میں سیمینار ہم نے ارینج کیا ہے جس میں مختلف سپیکرز جو ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ان کی خدمات کے بارے میں جو ملک اور قوم کے لیے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسی ہستی تھے جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اسلام ایک بلاک بنایا ملک کو دیا اور ان پہ آج تمام سپیکرز جو ہیں ان کی زندگی پہ روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ صاحب ان سے ہم بات کریں گے کیا حال ہے سر آپ کا جی سر بتائیے گا کہ آج اس سیمینار میں آ کے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہر سال یہ سیمینار ہونا چاہیے اور کس سطح پر ہونا چاہیے جی میں بارہ آیا ہوں ذوالفقار کیس ایم اناس کے اوپر اور میں سمجھتا ہوں جو آج کا چار اپریل ہے آ, وہ آئینی حوالے سے اور زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو آ, پاکستان میں آئین کے بانی ہیں جو انیس سو تہتر کا متفقہ آئین ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ پھر اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے اور پھر ایک دفعہ سے آئین کو معطل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس دفعہ یہ امریت نے نہیں کیا امریت کے جو پروردہ ہیں انہوں نے کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے عوام کی وہ واحد قیادت تھے بطور پہلے منتخب وزیراعظم کے بھی اور جنہوں نے پاکستان کو ایکسٹرنل سکیورٹی دی ایٹمبم کے ذریعے اور انٹرنل سکیورٹی دی آئین پاکستان کے ذریعے تو آج بھی پاکستان کے عوام جب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت سے محروم ہوئے ہیں میرے خیال سے کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کوئی ایسا لیڈر آیا کہ مطلب جس نے ان کی کمی کو پورا کیا ہو دیکھیے تسلسل تو رہا ہے محترمہ بے بھٹو شہید انہیں کا تسلسل تھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہیں چیئرمین بلاول بھٹو ہیں لیکن جو نظریہ دینے والا ہوتا ہے نظریے کا بانی ہوتا ہے وہ بہت بڑی شخصیت شاید ذوالفقار علی بھٹو شاید صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے خود کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگو یہ کس کو تم نے سرے دار کھو دیا لوگو تو میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کمی تو نہیں پوری کی جا سکتی لیکن ان کی فلاسفی پہ ان کے نظریے پہ ان کے پروگرام پہ عمل کر کے پاکستان کے عوام کو با کیا جا سکتا ہے پاکستان کو ایک ماڈرن اسلامی ریاست بنایا جا سکتا ہے پاکستان کے عوام کو طاقت کا سچشمہ بنایا جا سکتا ہے اور پاکستان کے اندر آئین کو سربلندی دی جا سکتی ہے جی بہت شکریہ سر ابھی آپ یہ جو ہماری ابھی موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں حکومت تو نہیں رہی وہ تو جا چکی ہے حکومت اب ختم ہو گئی ہے لیکن میرے خیال سے یہ ایک فاشسٹ حکومت تھی اور وہ ان کے اقدامات اور کل کا جو عمران خان کا قدم ہے جو انہوں نے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 سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ ادار پہ چڑھایا گیا آج پھر سوال ہے ان کے سامنے کیا باہن کی سربلندی کے لیے انہیں کیا کرنا ہے جی بہت شکریہ, بہو شکریہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ویومن رائٹس ونگ آزاد کشمیر کی وائس پریزیڈنٹ فاطمہ ان سے بات کریں گے السلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام جی فاطمہ بتائیے گا کہ شہید بھٹو کی اس فاؤنڈیشن کی طرف سے جو سیمینار کا انعقاد کیا جاتا ہے آپ کا کیا نظریہ ہے اس بارے میں Uh, دیکھیے جتنی بھی uh, قومیں ہیں وہ اپنے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو یاد کرتی ہیں ان کی پیدائش کا دن ان کی موت کا دن تو uh, یہ جو آج شہید ذالفقار علی بھٹو فاؤنڈیشن نے جو سیمینار کا انعقاد کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے تاکہ جو uh, ہمارے شہید غالفقار علی بھٹو صاحب ہیں ان کی جو قربانیاں تھیں ان کو یاد کیا جائے اور جو ان کی زندگی ہے جو اس طرح کے وہ رہنما تھے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور باقی جو نوجوان ہیں آپ تار, آپ کی طرح کے ان کو بھی بتایا جائے کہ بیسکلی وہ کیسے لیڈر تھے اور م. آپ کو ایز اگر آپ جیسے مستقبل میں جائیں گے تو کیسا لیڈر بن کے آپ نے باہر آنا جی تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ اس کو یہ جو ابھی ہاں پہ تو بھٹو کی طرف سے یہ سیمینار کروایا جا رہا ہے دیکھیے ہونا تو یہ ملکی سطح پہ چاہیے اور ہر سال مختلف جگہوں پہ پورے پاکستان میں اور جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہاں پہ تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے لیکن آج بدقسمتی سے کیونکہ تھوڑا سا ملک میں سیاسی ہلچل ہے سیاسی گیما گیمی ہے اس ٹائم جو ملک ہے بغیر وزیر کے ہے. تو اس اس وجہ سے تھوڑے سے جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریبات اس حساب سے نہیں ہو پائی جس طرح سے ہونی چاہیے ویسے ہر سال جو ادھر سیمینار کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ملکی سطح پہ نہیں ہر سال ملکی سطح پہ بھی ہوتا ہے سب سے بڑا جو اجتماع ہے وہ آ, ہوتا ہے گڑی خدا بخش میں جہاں ان کا مزار ہے پور, پورے آ, ملک میں ہوتا ہے جہاں जी جہاں जी پیپلز پارٹیز کے لوگ ہیں جہاں جہاں لوگ بٹو صاحب کے جو ہیں وہ اکراس جو ہیں پارٹیز ان کے س... ان کے ساتھ है ہے لوگوں کی हुँ. تو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ ان کو اپنا ورثہ ہی کرار دیتی نہیں اچھا جیسے ان کو پھانسی دی گئی جناب پارک میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کی برسی منانی چاہیے جناب پارک میں تو ان کو پھانسی نہیں دی گئی یہ راول جیل میں دی گئی تھی اور وہاں پہ بھی تقریبات ہوتی ہیں وہاں پہ بھی شمع افروز کی جاتی ہے وہاں پہ بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ تقریبات ابھی ہو رہی ہیں اس جگہ پہ موجود السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی آپ اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں جی میں اسٹوڈنٹ ہوں اچھا بتائیے گا کہ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میں آپ کو کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پہ ٹاپ ٹاپ آف دی جو کریم ہے جو ٹاپ ٹاپ لیول کے ٹیچرز ہیں دے آر ویل کوالیفائڈ اور ان کو اپنے سبجیکٹس کا پتہ ہوتا ہے اچھا سو فار ایگزامپل اگر مارکیٹنگ کے ٹیچرز ہیں یا اگر فائننس کے ہیں تو انہوں نے اپنے سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے سوئی ہیپی پراؤڈ کہاں پہ آئی گیٹ دی بیسٹ پاسبل ایجوکیشن فور آپ نے پنڈی اسلام آباد میں اتنی یونیورسٹی ہیں آپ نے اسی یونیورسٹی کا انتخاب کیوں کیا کوئی خاص وجہ تھی نہیں میرے کچھ فرینڈس ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے بیسٹ کیا تھا یہاں سے کچھ ماسٹر بھی کر رہے تھے تو ان کی ریکمنڈیشن پہ میں یہاں پہ آیا اور تو ہوتا ہے نا لگاؤ ہوتا ہے صاحب سے لگاؤ نہیں تھا نہیں پالیٹکس میں سچ فالو نہیں کرتا اس اس طرح سے مجھے بس یہ تھا کہ جو یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے اس کا اسٹینڈرڈ ہے اور اس کا ایک نام تھا تو میں اس لحاظ سے میں یہاں پہ آتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. زلکل نین ان کا نام ہے آج ان سے جانیں گے ان کے خیالات اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام جی سر بتائیے گا آج ہم یہاں پہ ہیں اور شہید بھٹو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی آ, جو برسی ہے اس حوالے سے ہم یہاں پہ ہیں شہید بھ... آ, بھٹو جو ہے وہ وہ لیڈر تھے جو ساؤتھ ایشیا میں جن میں جن دنیا میں بہت کم لوگوں کے ساتھ عظم لگا ہے اور شہید بھٹو وہ لیڈر تھے جن کا جنہوں نے اس خطے کے اندر بلکہ ہمارے ملک کے اندر سیاست کے رخ تبدیل کیا نہ صرف سیاست کا رخ تبدیل کیا بلکہ سیاست کو اشارفیہ سے نکال کے عام لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا اور آج جتنی بھی سیاست ہو رہی ہے پولیٹکس ہو رہی ہے اس میں تمام لوگوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے اور یہ آج کا دن جو ہے وہ ہم اس لیے کہ ان کے عدالتی قتل کے حوالے سے ان کی شہادت کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات رکھیں گے ان کے حوالے سے جو بات کریں آپ ہر سطح پہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو بے سر, جس ملک کے چوبیس چو, چو پچیس سال کے بعد آئین دیا آج جب ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی کو کانسٹیٹیوشن کو جب بحال کیا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کا محور اور مرکز جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں اور پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی وہی پیپلز پارٹی ہے جو کہ اس وقت تھی اور اسی طرح سے عوام کے گرد سیاست گھومتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی عوام مشکل میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے اگر کوئی عوام کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی آواز اٹھاتی है پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد تین آواز اٹھاتے ہیں اور ہمارے چیئرمین جو ہے وہ سب سے پہلے عوام کی آواز بنتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ آج بھی بالکل وہی پارٹی ہے جو کہ اس وقت تھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے سوشل میڈیا کے صدر ذوالفقار علی آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے ان کے خیالات کیا ہیں السلام علیکم سر جی وعلیکم السّلام کیا حال ہے سر اللہ کے شکر اچھا سر بتائیے گا ادھر جو شہید بھٹو ذوالفقار جو فاؤنڈیشن کی طرف سے سیمینار کے انعقاد کیا جاتا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں جی اللہ کا لاگت شکر ہے کہ آج ہم شیز الفقار علی بھٹو کی فورٹی تھری جو ہے نا وہ انورسری کے موقع پہ یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہر صدی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اپنی قوم کے لیے ایک لیڈر پیدا کرتا ہے اور انیسویں صدی کا میں سمجھتا ہوں کہ قید اعظم کے بعد پاکستانی قوم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شیز الفقار علی بھٹو کو ایک ایسا لیڈر دیا کہ جس نے اپنے وین سے اپنے سلوگن سے اور اپنے مشن سے نظریے سے جو ہے اس قوم کو جگایا اور اس قوم کو نئی سمت دی اور اگر میں بحثیت کشمیری بات کروں تو شیز ذوفقار علی بٹو نے کشمیر کے لیے ایک ہزار سال تک جنگ لڑنے کا جو اعلان کیا اس سے ہندوستان کے ایوانوں کو لرزا کے رکھ دیا اور کشمیر کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر جو تقریر کی اس کے بعد جو پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر پہ رکھی اور پھر ہر فورم پہ جس انداز میں کشمیر کو انہوں نے اجاگر کیا یہ میں سمجھتا ہوں ایک لیڈر ہی کر سکتا تھا وہ شیز الف علی بٹو تھا اور پھر پاکستان کی قوم کے لیے ایٹمی قوت کی بنیاد رکھنا اسلامی متفقہ آئین دینا اس کے بعد اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کرنا مجھ جیسے آپ جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کو سیاست میں جگہ دینا اور حکومت کے اندر ریاست کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دینا اور پھر یونیورسٹیاں بنانا کالجز بنانا اور پاکستان اور چائنا کی دوستی کا کی بنیاد رکھنا اور پھر سب سے بڑی بات کہ پاکستان کے اندر جو پسی ہوئی ہماری عوام تھی سرمایہ داروں کے مقابلے میں جاگیرداروں کے مقابلے میں ان کو مڈل ایسٹ میں بھیجنا یوروپ میں بھیج کر ان تمام لوگوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنا اور پھر پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا یہ شیز رخار بھٹو کے وہ عظیم کارنامے کہ جن کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ ہم ہر سال میں بھی میری اولاد بھی اور آنے والی نسلیں بھی شہز علی بھٹو کا وہ قرض ادا نہیں کر سکتی مم. اور اللہ کا شکر ہے کہ شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے اندر مم. آج شیز علی بھٹو کی برسی کے سلسلہ میں ہم سب لوگ یہاں پر گٹھے ہوئے مم. اور یہاں پر ہم ان اللہ تعالیٰ بھٹو صاحب کی جو ان کی تاریخ ہے ان کی جد و جد ہے پارٹی کی بنیاد کیوں رکھی مم. کیا مقاصد تھے مم. آج ہم کہاں تک کامیاب ہوئے کہاں تک ہم جو ہے ان کا مقصد آگے لے کے چل سکیں تو اس پہ ہم ڈسکس کریں گے آج اللہ کا شکر ہے کہ آج تو دشمن اور مخالف جو سیاسی ہیں جو محترمہ بیزی بھٹو کی شہادت پر تعزیت کرنے کے لیے خان ان کے گھر نہیں گیا آج شہز الفقار علی بھٹو کا نام لے لے کے وہ تقریریں کرتا ہے انہی کے نیرٹیو انہی کی بات کو لے کے اپنی سیاست کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ شہز الفقار علی بھٹو جو ہیں وہ اس امت مسلمہ کے اور پاکستان کے ایک واحد لیڈر کہ جنہوں نے پاکستانی قوم کو ایک نئی جو ہے اسے دی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج ان, ان کی برسی پہ یہاں پر ہم سب لوگ اٹھے ہوئے جی بہت شکریہ سر ممبر پنجاب کونسل جبران گل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس وہ اس سیمینار میں آ کے ایسا محسوس کریں السّلام علیکم سر جی سر بتائیے گا کہ یہ جو شہید بھٹو صاحب کی طرف سے یہ جو سیمینار ان کی یاد میں منایا جا رہا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ بہت بڑا تاریخی دن ہے हुँ. کہ آج شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی ہے हुँ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اقلیتی بلادی ہو مزدور ہو غریب طبقہ ہو اور جس کا تعلق جس کسی بھی مذہب سے ہو हुँ. وہ ہر ہر فرد جو ہے وہ ان کے ساتھ پیار کرتا ہے کیونکہ وہ غریبوں کی آواز تھی اور انہوں نے ہمیشہ غریب کو بولنے کے لیے آواز دی کیونکہ آج ہر شخص جو ہے نا غریب طبقے کا ہر جو شخص ہے وہ آج اسمبلی میں بھی جا سکتا ہے اور آواز بھی اٹھا سکتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ شعیذ القاری بھٹو نے غریب کو زبان دیا جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں غریبوں کو کن کے غریبوں کو مطلب اس وقت بھی مسائل تھے یا نہیں تھے مطلب مسائل تو ہر دور میں ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے دور میں مطلب اور اب کے دور میں کیا فرق ہے دیکھیں جی مسائل تو ہر کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں سب کو خوش نہیں کیا جا سکتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے جو غریب طبقے کو آواز دی اور غریب طبقے کی آواز بنی تو اگر وہ شہید نہ ہوتے تو آج پاکستان کی صورت کچھ اور ہوتی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو موجودہ گورنمنٹ کے وزیر صاحب سابقہ رہے ہیں انہوں نے بھی بار بار نام لیے اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی آج شہید القار بھٹو کو اسی لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ آج بھی ہمارے دنوں میں زمد. جی تو ناظرین جانی آپ نے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی رائے جانے آپ نے یہاں پہ اساتذہ کی رائے اور اس کے علاوہ جو ایم این اے آئی وی تھی نفیسہ شاہ ان کی تھاٹس جانی آپ نے امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اگلے ٹاپک کے ساتھ دیجیے اپنی ہوسٹ نمرا ملک کو اجازت اللہ حافظ